ဟုတ် I'm going 也是 Egy a is meg vannak, a törő, de, de, de, de is ilyen fal voltak volt egy haladabondi fal, már ez volt Hát Azt nézd, hát... Uh, mi Igen, szerintem ez a lámpa, ez nem eredeti, vagy, vagy az Az vagy, az Köszönöm alsó a Magyar Mártai Szeretet szolgálat központjához. a, a Magyar Mártai Szeretet központjához. Köszönjük, hogy az MDKDLT-be utaztak. Reméljünk, hogy a legközelebbi utazáskor is minket választanak. Viszont Voltam akkor Miskolcol, amikor még, még ezek jártak, akkor még, még alig volt skoda, egy négy évvel ezelőtt, és még sgp is mentek. De mikor így dologat magát kérdezik? Ez Akkor úgy van, rá! Már Még, mégis... tényleg egy József Attila szert! Attila, Attila, figyelj, vágyad! Na, no, no, no, no, no, most megy, megy majd a narráció. Sziasztok, Attila vagyok és ez itt a Jekes. Hú, na ez, e a videó lesz. Nem baj, ha ez benne, hagyom majd, nem vágom Jó, ki. A -a. Jó, azt akarom majd, van az. Szia Sziasztok, Attila vagyok és ez itt a Jekes. A harmadik, a harmadik gázot. Jó, ja. Ja. Ja, ja. meg vagy? Jó ja, lesz állunk. Igen. A következő megálló Alsó majlát úgy, Leszállása a Magyar Mártai Szeretet Szolgálat